Γεια σα, καλώ ήρθατε στα κουβαράκια. Είμαι η Στέλα. Σήμερα θα σα δείξω πώ θα φτιάξουμε αυτό το χαριτωμένο τσολιά. Α δούμε τα υλικά μα. Θα χρειαστούμε superfino βαμβακερό νήμα σε τρία χρώματα: κόκκινο, άσπρο και νήμα στο χρώμα του δέρματος. Εγώ χρησιμοποίησα το κατώνα τη χύψη. Οι κωδικοί των χρωμάτων θα βρίσκονται κάτω στην περιγραφή. Θα χρειαστούμε επίση μια πολύ μικρή ποσότητα από γαλάζιο γκρι και μαύρο Εκτός από τα νήματα θα χρειαστούμε βελονάκι 2,5 χιλιοστών έναν δίκτυ πόντων γέμιση για κουκλάκια καρφίτσες βελονά και ψαλιδάκι Ας ξεκινήσουμε Για να φτιάξουμε την τζολιά θα ξεκινήσουμε από τα πόδια Θα τα πλέξουμε ξεχωριστά θα τα ενώσουμε για να συνεχίσουμε το σώμα και τέλο θα πλέξουμε το κεφάλι. Ξεκινάμε το πρώτο πόδι με άσπρο νήμα. Θα φτιάξουμε μαγικό κύκλο και μέσα σε αυτόν θα πλέξουμε 6 άρρηκτα γαϊτανάκια. 1 2 3 4 5 6 Κλείνουμε το μαγικό κύκλο και πάμε για το δεύτερο γύρο Θα φτιάξουμε από ένα άρρηκτο σε κάθε πόντο 1 2 3 4 και 6. Αν θέλετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον δίκτυ πόντων για να μετράτε του γύρους σας Για τον τρίτο γύρο θα κάνουμε ένα άριχτο γαϊτανάκι στον πρώτο πόντο και μετά δύο άριχτα στον επόμενο Θα επαναλάβουμε άλλε δύο φορές μέχρι τέλος του γύρου θα έχουμε 9 πόντου. Κάταρτος γύρος Θα πλέξουμε από ένα άριχτο σε κάθε πόντο Συνολικά 9 πόντους Ένα Δύο Τρία Τέσσερα Πέντε Έξι Εφτά 8 και 9 γύρος 5 Θα πλέκουμε από ένα άριχτο στους πρώτους δύο πόντους και στον επόμενο θα κάνουμε μία αύξηση 1 2 και μετά μία αύξηση Θα επαναλάβουμε άλλες δύο φορές Στο τέλος του γύρου θα έχουμε 12 πόντους Τώρα για τους επόμενους 3 γυρούς από τον 6 έως τον 8 θα πλέκουμε ένα αριχτο σε κάθε πόντο, 12 πόντου σε κάθε γύρο. Ολοκληρωθεί και ο 8 Θα κόψουμε και θα ασφαλίσουμε το νήμα. Την ουρίτσα αυτή δεν θα την κρύψουμε ακόμα, θα τη χρειαστούμε για να ράψουμε μετά. Ολοκληρώσαμε το πρώτο πόδι. Θα φτιάξουμε και το δεύτερο με τον ίδιο τρόπο, αλλά στο τέλο δεν θα κόψουμε το νήμα. Ολοκλήρωσα και το δεύτερο πόδι. Δεν έχω κόψει τον ύμα μου και πάμε για τα ενώσουμε Θα πλέξουμε πρώτα 12 γαϊτανάκια γύρω από το πρώτο πόδι και στη συνέχεια θα πλέξουμε άλλα 12 γύρω από το επόμενο Πάμε να τα δούμε Θα βάλω το βελονάκι στον πρώτο πόντο του πρώτου ποδιού και θα πλέξω ένα άρρηχτο Θα συνεχίσω με ένα άρρηχτο σε κάθε πόντο 1 2 3 τέσσερα πέντε έξι εφτά οχτώ εννέα δέκα έντεκα δώδεκα Τώρα θα συνεχίσω στο δεύτερο πόδι θα βρω το 1ο λεφθροπόντο και θα κάνω ένα άρχτο. Το τελευταίο είναι κι ο πρώτος ελεύθερος από αυτούς. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11 και 12. Συνολικά 24 πόντι. Ανάμεσα στα δύο πόδια έχει μείνει κενό. Αυτό θα το κλείσουμε μετά με το νήμα που έχουμε κρατήσει από το πρώτο πόδι. Για τους επόμενου δύο γύρου, τον 10 και τον 10 θα πλέκουμε από ένα σε κάθε πόντο Συνολικά 24 πόντους σε κάθε γύρο Πριν συνεχίσουμε με το σώμα, θα πρέπει να γράψουμε το κενό ανάμεσα στα πόδια Θα πάρουμε τη βελόνα μας και θα χρησιμοποιήσουμε το νήμα που περίσεψε από το πρώτο πόδι Θα κάνουμε μερικές βελονιές ανάμεσα για να το κλείσουμε Θα περάσουμε τον νήμα στο εσωτερικό Και θα το ασφαλίσουμε Στο τέλος κόβουμε ό,τι περισσέβει Τώρα ήρθε η ώρα να γεμίσουμε τα πόδια με τη γέμιση Τα πόδια έχουν γεμίσει και τώρα θα συνεχίσουμε με το γύρο 12 Θα πλέκουμε από ένα άριχτο στους 3 πρώτους πόντους και στον τέταρτο θα κάνουμε μια αύξηση θα το επαναλάβουμε άλλε 5 φορέ μέχρι το τέλο του γύρου. Στο τέλο θα έχουμε πλέξει 30 πόντου: 1 ρήχτο, δεύτερο, τρίτο. Στο επόμενο δύο άριχτα για να κάνουμε αύξηση. Ένα, δύο, επαναλαμβάνουμε. Για τους επόμενους 4 γύρους, από το 13ο ως το 16ο, θα πλέκω ένα αριχτό σε κάθε πόντο, σε κάθε γύρο 30 πόντους. γύρω 17 τώρα θα αρχίσουμε τις μειώσεις θα πλέξουμε από ένα άριχτο στους 3 πρώτους πόντους και στη συνέχεια θα κάνουμε μία μείωση πλέκοντας 2 πόντους μαζί Ένα, δύο, τρία και τώρα μείωση θα επαναλάβουμε άλλες 5 φορές μέχρι το τέλος του γύρου θα έχουμε 24 πόντους 1 2 3 και στη συνέχεια μείωση 18 Ένα άριχτο γαϊτανάκη στου πρώτου 2 πόντου και μετά μια μείωση: 1, 2, και μείωση. Επαναλαμβάνουμε άλλε 5 φορέ μέχρι τέλο του γύρου θα έχουμε 18 πόντου. Πριν συνεχίσουμε, θα γεμίσουμε το σώμα με τη γέμιση. Ωραία, γεμίσαμε το σώμα και τώρα είμαστε έτοιμοι για το γύρο 19, ο οποίο αποτελείται από 9 μειώσει. Λοιπόν, πρώτη μείωση. Δεύτερη, στο τέλος θα έχουμε μείνει με 9 πόντους τη τελευταία μείωση 20 γύρους Θα πλέκουμε τώρα στις πίσω θηλιές των πόντων Θα κάνουμε ένα άρρηχτο στην πίσω θηλιά και στη συνέχεια μια μείωση στις πίσω θηλιές Θα μπούμε μόνο σε αυτή τη θηλιά εδώ είναι και οι δύο εμείς θέλουμε την πίσω θα κάνουμε ανάρρηχτο και μετά θα μειώσουμε κλέκοντα τους πόντους μαζί ένα ακόμα άρρηχτο στην πίσω θηλιά του επόμενου και στη συνέχεια μείωση Στον επόμενο θα πλέξω πάλι άριχτο στην πίσω θηλιά και τελευταία μείωση Πριν ολοκληρώσουμε την τελευταία μείωση θα πρέπει να αλλάξουμε χρώμα Έχοντα τις θηλιές στο βελονάκι θα αφήσω το άσπρο και θα πάρω το νήμα στο χρώμα του δέρματος και με αυτό θα κλείσω τον τελευταίο πόντο και θα είμαι έτοιμη για το κεφάλι τέλει τώρα μπορούμε να κόψουμε το άσπρο νήμα ολοκληρώσαμε το σώμα και τώρα θα φτιάξουμε το κεφάλι ωραία για το κεφάλι τώρα γύρω στις 20 πρώτος θα κάνουμε 6 αυξήσεις δηλαδή θα πλέκουμε από 2 άρεχτα σε κάθε πόντο στο τέλος του γύρου θα έχουμε 12 πόντος Κοστος δεύτερος γύρος θα πλέξω από ένα άριχτο στον πρώτο πόντο και μετά μία αύξηση θα το επαναλάβω άλλες 5 φορές στο τέλος του γύρου θα έχω 18 πόντου, ένα άρρηχτο και μία αύξηση στον επόμενο ένας, δύο επαναλάβω ένα άρρηχτο και άλλη μία αύξηση Γύρω σε 23, από ένα άριχτο στους δύο πρώτους πόντους και στη συνέχεια αύξηση, επαναλαμβάνουμε άλλε 5 φορέ. στο τέλος του γύρου θα έχουμε 24 πόντους. Γύρω στους 24, Από ένα ρίχνω το στους τρεις πρώτους πόντους και στη συνέχεια μία αύξηση Ένα, 2, 3 και αυξάνω Επαναλαμβάνουμε άλλες 5 φορές μέχρι το τέλος του γύρου Στο τέλος του γύρου θα έχουμε 30 πόντους 25. Από 1 ρίχτω στους πρώτους 4 πόντους και στη συνέχεια μία αύξηση 1, 2, 3, 4 και μετά αυξάνω απλά κάτω 2 πόντους Θα επαναλάβουμε άλλες 5 φορές, μέχρι τέλος του γύρου θα έχουμε 36 πόντους Για τους επόμενους 6 γύρους, από τον 26 στο 31ο, θα πλέκουμε από ένα άρρηχτο σε κάθε πόντο, κάθε γύρος θα έχει 36 πόντους. Ολοκληρώσαμε 6 γύρου και τώρα πάμε για το γύρο του 30 δεύτερο. Θα ξεκινήσουμε τι μειώσει τώρα. Θα πλέξουμε από ένα άριχτο στου 4 πρώτου πόντου και μετά μία μείωση. 1, 2, 3, 4. Και στη συνέχεια μειώνουμε πλέκοντα 2 πόντε μαζί. Θα επαναλάβουμε άλλε 5 φορέ. Στο τέλο του γύρου θα έχουμε 30 πόντου. Λοιπόν, το κουκλάκι αυτό δεν έχει μάτια. Αλλά επειδή ξέρω ότι κάποιος θα θέλετε να βάλετε, προτείνω τότε μάτια ασφαλείας 5 το πολύ 6 χιλιοστών. Θα τα τοποθετήσετε ανάμεσα από τους γύρους 27 με 28 και αφήστε 5 με 6 πόντους στον διάμεσο. Αν και προτείνω καλύτερα χωρίς μάτια. Τριακοστός τρίτος γύρος από ένα ρίχτο στους 3 πρώτους πόντους και στη συνέχεια μείωση 1 2 3 και μετά μεώνω θα επαναλάβουμε άλλες πέντε φορές. στο τέλος του γύρου θα έχουν μείνει 24 πόντοι στο στους τέταρτους γύρους. Από ένα ρίχτο, στους δύο πρώτους πόντους και στη συνέχεια μείωση. Ένας, δύο και μείωση. Θα επαναλάβουμε άλλες πενταφορές φορέ. Στο τέλος του γύρου θα έχουμε μείνει με 18 πόντους. Πριν συνεχίσουμε, θα πρέπει να γεμίσουμε το κεφάλι μας Γεμίσαμε το κεφάλι και πάμε για το γύρο 35 Από 1 άρρηχτο στον πρώτο πόντο και μετά μία μείωση 1 άρρηχτο μία μείωση άλλε άλλες 5 φορές Μέχρι το τέλος του γύρου θα έχουμε 12 πόντους Τελευταίος γύρος, τριακοστός έκτους Θα κάνουμε 6 μειώσεις Πρώτη, δεύτερη Τρίτη Τέταρτη Πέμπτη Και η τελευταία 6 Καβούμε και ασφαλίζουμε το νήμα Θα χρησιμοποιήσουμε τη βελόνα Για να περάσουμε το νήμα αυτό από τις προστινές θλιές των τελευταίων έξι πόντων Τραβάμε δυνατά για να κλείσει τρύπα και σε συνέχεια κρύβουμε τον νήμα στο εσωτερικό του κεφαλιού Και κοβούμε ό,τι περισσεύει Το σώμα και το κεφάλι μα είναι έτοιμο Πάμε τώρα για το γιακά. Ο γιακά θα πλεχτεί στις μπροστινές θηλιέ του 11 ου γύρου και θα χρησιμοποιήσουμε γαλάζιο νήμα. Θα περάσουμε το καινούργιο νήμα και θα το ασφαλίσουμε με μια λυσίδα. Τώρα σε κάθε θηλιά θα κάνουμε δύο αυξήσει. Δύο άρεκτα, δηλαδή σε κάθε πόντο Μέχρι το τέλος του γύρου θα έχουμε 18 πόντους. κλείσουμε το γύρο με ένα βουβό γαϊτανάκι στον πρώτο πόντο Μουσική τέλος θα κόψουμε, θα ασφαλίσουμε την κλωστή και θα κρύψουμε ό,τι περισσεύει Μουσική πάμε τώρα για τα χέρια θα χρησιμοποιήσουμε νήμα στο χρώμα του δέρματος Θα ξεκινήσουμε με μαγικό κύκλο Και μέσα σε αυτό θα φτιάξουμε 5 άρρηχτα γαϊτανάκια 1 2 3 4 5 Κλείνουμε το μαγικό κύκλο Τώρα για τους επόμενου αυτά γύρους Θα πλέκουμε από ένα άρρηχτο σε κάθε πόντο 5 πόντε σε κάθε γύρο Επειδή έχει πολύ μικρή διάμετρο, έχει την τάση να γυρίζει το μέσα έξω. Το φτιάχνουμε με το χέρι μας, μετά τον τρίτο γύρο θα είναι πιο εύκολο. Μόλις τελειώσουμε και τον 8ο γύρο, θα κόψουμε και θα ασφαλίσουμε την κλωστή μας Με τη βοήθεια μιας βελόνας θα περάσουμε τον νήμα που από τις προστινές λιές των τελευταίων πέντε πόντων και θα τραβήξουμε για να κλείσουμε την τρύπα Θα κρατήσουμε το υπόλοιπο για να ράψουμε μετά το χέρι Την άλλη άκρη μπορούμε να την κόψουμε το χεράκι μα είναι έτοιμο και φυσικά φτιάχνουμε κι άλλο ένα. Σειρά έχουμε τα μανίκια. Θα χρησιμοποιήσουμε πάλι άσπρο νήμα. Ξεκινάμε με μαγικό κύκλο και μέσα σε αυτόν θα κάνουμε 6 άρρηκτα γαϊτανάκια. 1, 2, 3. 4, 5 6. Κλείνουμε με τον μαγικό κύκλο και είμαστε έτοιμοι για το δεύτερο γύρο. Από ένα ρήχτο κατανάκη στου δύο πρώτε πόντου και μετά μία αύξηση. Ένα, 2 και τώρα θα κάνουμε μία αύξηση. Θα το επαναλάβουμε άλλη μία φορά. Στο τέλο του γύρου θα έχουμε 8 πόντου. Τρίτο γύρο. Θα πλέξουμε από ένα άριχτο σε κάθε πόντο. Συνολικά 8 πόντου. Τέταρτος γύρο. Από ένα άριχτο κατανάκτηση στου 3 πρώτου πόντου και στη συνέχεια μια αύξηση. 1. 2, 3 και τώρα μια αύξηση. Θα το επαναλάβουμε άλλη μια φορά στο τέλο του γύρου θα έχουμε 10 πόντου. 1, 2, 3 και μια αύξηση. 5. Από ένα αριχτός σε κάθε πόντο. Συνολικά 10 πόντους. Μουσική Γύρω σε 6. Από ένα αριχτός στου 4 πρώτους πόντους και στη συνέχεια μια αύξηση. 1 2 3 και τώρα μια αύξηση. Επαναλαμβάνουμε άλλη μια φορά. Στο τέλο του γύρου θα έχουμε 12 πόντου. 7ο γύρο. Ξεκινάμε με ένα ρηχτό στου πρώτου 5 πόντου. 1-2-3-4. Και πέντε. Στον επόμενο πόντο θα πλέξουμε δύο μισά ποδαράκια Ένα Και ένα δεύτερο στον ίδιο Θα επαναλάβουμε και στον άλλο πόντο Πάλι δύο μισά ποδαράκια Και τέλος από ένα έριχτο στου επόμενου πέντε πόντους Ένα Δύο τρία, τέσσερα, 5 80 γύρος από ένα árvore σε κάθε πόντο συνολικά 14 πόντους Ένατος και το τελευταίος γύρος Ξεκινάμε με ένα ρήχτο στου 5 πρώτου πόντου. 1, 2, 3, 4, 5. Στον επόμενο θα κάνουμε μισό ποδαράκι και από ένα ποδαράκι στου επόμενου δύο πόντου. Στη συνέχεια άλλο ένα μισό ποδαράκι και τέλο από ένα ρήχτο στου επόμενου 5 πόντου. Στο τέλος του γύρου θα έχουμε 14 πόντους και θα κλείσουμε το γύρο με ένα βουβό στον πρώτο πόντο κόβουμε και ασφαλίζουμε την κλωστή Έτοιμο! Θα κρύψουμε την άκρη που περισσεύει και θα την κόψουμε Στη συνέχεια θα φτιάξουμε και το δεύτερο μανίκι Η έχει φουστανέλα, Ξανά με ασπρονίμα. Θα κάνουμε αρχική θηλιά και θα πλέξουμε 6 αλυσίδε. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ξεκινώντα από τη δεύτερη θηλιά στο βελονάκι, θα φτιάξουμε 5 άρχιτα γατανάκια κατά μήκο τη αλυσίδα. 1, 2, 3 4 και 5 Θα κάνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και θα γυρίσουμε το πλωτό. Για τη δεύτερη σειρά θα πλέξουμε από ένα άρχιτο γαϊτανάκι στην πίσω θηλιά κάθε πόντου. 1 2 3 4 5 Θα επαναλάβουμε τη σειρά 2 άλλε 40 φορέ. Δηλαδή θα κάνουμε ένα για τα ανάξιο νερά και θα γυρνάμε το πλεκτό και στη συνέχεια θα πλέκουμε από ένα ανάρριχτο σε την θηλιά κάθε πόντου. Μόλις ολοκληρώσουμε και την τελευταία σειρά, θα κόψουμε, θα ασφαλίσουμε το νήμα αφήνοντας λίγο για να ράψουμε Στη συνέχεια θα περάσουμε την κλωστή σε μία βελόνα και θα ράψουμε μαζί τις κοντές πλευρές για να δημιουργήσουμε ένα κυλίνδρο Θα κρατήσουμε τον νήμα που περισσεύει για να ράψουμε μετά τη φουστανέλα επάνω στο τζωλιά Θα συνεχίσουμε με το γυλαίκο Θα χρειαστούμε το κρίνημα Θα φτιάξουμε αρχική θηλιά και θα πλέξουμε 15 αλυσίδε. 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Ξεκινώντας από τη δεύτερη θηλιά από το βελονάκι θα φτιάξουμε 14 αριχτα γαϊτανάκια κατά μήκος της αλυσίδας Για τη δεύτερη σειρά θα κάνουμε μια λεσυγέ στον αέρα και θα γυρίσουμε το πλεκτό. Θα πλέξουμε από ένα άριχτο γατανάκι στου 4 πρώτου πόντου και στη συνέχεια μια αύξηση. 1. 2, 3, 4 και τώρα θα αυξήσουμε. Αυτό θα το επαναλάβουμε άλλη μία φορά 1 2 3 4 και τώρα αύξησε Τέλος θα πλέξουμε από ένα αριχτό στους τελευταίους τεσρισπόντους 1, 2, 3 και 4. Για την τρίτη σειρά θα κάνουμε μια αλυσίδα και θα γυρίσουμε το πλακτό μα από ένα άριχτο στου 3 πρώτου πόντου και στη συνέχεια μια αύξηση. 1. 2, 3 και τώρα αυξάνουμε. Αυτό θα το επαναλάβουμε άλλε 3 φορέ. Στο τέλο τη σειρά θα έχουμε πλέξει 20 πόντου. τέταρτη και τελευταία σειρά Θα κάνουμε μια αλυσίδα στο και θα γυρίσουμε Θα πλέξουμε από ένα αριχτο στους 4 πρώτους πόντους και στη συνέχεια αύξηση Θα επαναλάβουμε άλλες 3 φορές Στο τέλος τη σειράς θα έχουμε 24 πόντους Θα κόψουμε και θα ασφαλίσουμε το νήμα αφήνοντας αρκετό για να ράψουμε μετά το γυλαίκο Πάμε τώρα για τα τσαρούχια Θα χρησιμοποιήσουμε κόκκινο νήμα Ξεκινάμε με μαγικό κύκλο Μέσα σε αυτό θα πλέξουμε εξιάρρικτα γαϊτανάκια Ένα 2 3 4 5 6 Κλείνουμε τον κύκλο Για τους επόμενου δύο γύρους δηλαδή τον δεύτερο και τον τρίτο θα πλέκουμε από ένα αριχτό σε κάθε πόντο 6 πόντους σε κάθε γύρο Τέταρτος και τελευταίος γύρος Από ένα άριχτο στους δύο πρώτους πόντους Ένα Δύο Στους επόμενους δύο πόντους θα πλέξουμε από ένα ποδαράκι και τέλος από ένα αριχτώ στους τελευταίους δύο πόντους Θα κόψουμε και θα ασφαλίσουμε το νήμα Αφήνοντα λίγο θα περάσω την ακριτιμία για να φύγει από τη μέση και θα την κόψω Με τη βοήθεια μιας βελόνας θα περάσουμε την άκρη. Από τι προσινέ σιλιά των τελευταίων 6 πόντων και θα τραβήξουμε για να κλείσει τρύπα. Περνάμε το νήμα από μέσα και το κρατάμε για να ράψουμε μετά το τσαρούχι στα πόδια Το τσαρούχι μας είναι έτοιμο, με τον ίδιο τρόπο θα φτιάξουμε και το δεύτερο Θα χρησιμοποιήσουμε ξανά το γκρινίμα για να κάνουμε τα πομ Σε μαγικό κύκλο θα φτιάξουμε τέσσερα αριχτα γαϊτανάκια 1, 2, 3, 4 Κλείνουμε το μαγικό κύκλο Για το γύρο δεύτερο θα κάνουμε ένα άριχτο γαϊτανάκι στον πρώτο πόντο και στον δεύτερο μια αύξηση Θα το επαναλάβουμε άλλη μια φορά Μέχρι το τέλο του γύρου θα έχουμε πλέξει 6 πόντους Τρίτος γύρος, θα πλέξουμε από ένα άριχτο σε κάθε πόντο. Συνολικά έξι πόντου. Ένα Δύο Τρία Τέσσερα Πέντε έξι κόβουμε και ασφαλίσουμε το νήμα. και με τη βοήθεια της βελόνας θα το περάσουμε από τις προστινές θηλιές των τελευταίων έξι πόντων ίσα θα το τραβήξουμε για να κλείσει τρύπα θα κρατήσουμε όσο περισσεύει για να ράψουμε μετά το παμπόμι στο τσαρουχι και φυσικά δεν ξεχνάμε να φτιάξουμε και το δεύτερο Θα χρησιμοποιήσουμε ξανά κόκκινο νήμα για να κάνουμε τη ζώνη Φτιάχνουμε αρχική θηλιά και θα πλέξουμε 41 αλυσίδε. Ξεκινώντας τη δεύτερη θηλιά από το βελονάκι θα πλέξουμε 40 αριχτα γαϊτανάκια κατά μήκος της αλυσίδας Θα κόψουμε και θα ασφαλίσουμε αφήνοντας λίγο νήμα για να ράψουμε μετά τη ζώνη επάνω στο τζουλιά <στονίκη> Σειρά έχει το φάριο, δηλαδή το καπέλο Πάλι με κόκκινο νήμα, θα ξεκινήσουμε μαγικό κύκλο και μέσα σε αυτόν θα φτιάξουμε 6 άρεχτα γαϊτανάκια 1. 2, 3, 4, 5, 6. Κλείνουμε το μαγικό κύκλο και γύρω δεύτερο θα κάνουμε 6 αυξήσει, δηλαδή 2 άριχτα γατανάκια σε κάθε πόντο. Στο τέλο του γύρου θα έχουμε 12 πόντου. Τρίτος γύρος Από ένα άρεχτο γαϊτανάκι στον πρώτο πόντο και στη συνέχεια μια αύξηση Θα το επαναλάβουμε αυτό άλλες πέντε φορές Στο τέλος του γύρου θα έχουμε 18 πόντους Τέταρτος γύρος από 1 άρρηχτο στους 2 πρώτους πόντους και στη συνέχεια μια αύξηση 1, 2 και μετά αύξηση Θα το επαναλάβουμε αυτό άλλες 5 φορές Στο τέλος του γύρου θα έχουμε 24 πόντους από ένα αριχτό στους 3 πρώτους πόντους και στη συνέχεια αύξηση. Θα το επαναλάβουμε αυτό άλλες πέντε φορέ. στο τέλος του γύρου θα έχουμε 30 πόντους. Γύρος. από ένα αριχτό στους τέσσερις πρώτους πόντου, και σε συνέχεια μία αύξηση ένα δύο τρία τέσσερα και αύξηση ένα και ένα δύο θα επαναλάβουμε άλλες 5 φορές, στο τέλος του γύρου θα έχουμε 36 πόντους. Εβδομός γύρος από 1 άριχτο στην πίσω θηλιά κάθε πόντου. Συνολικά 36 πόντους. Για τους επόμενους 4 γύρους από των 8 τον 8ο στον 11 θα πλέκω. Ένα άριχτο σε κάθε πόντο. Συνολικά 36 πόντου σε κάθε γύρο. Όταν ολοκληρώσουμε και τον 10 αντέκατο γύρο, θα κλείσουμε με ένα βουβό στο πρώτο πόντο. Στη συνέχεια θα κόψουμε και θα ασφαλίσουμε το νήμα, αφήνοντας αρκετό για ράψιμο. Για να φτιάξουμε τη φουντίτσα θα κόψουμε 5 κλωστούλες από το μαύρο νήμα, περίπου 10 εκατοστά κάθε μία Θα τις βάλουμε μαζί και θα τις διπλώσουμε Στη συνέχεια θα πάρουμε άλλη μια κλωστούλα, περίπου 10-15 εκατοστά και θα την τυλίξουμε γύρω από τις προηγούμενες Και θα κάνουμε ένα κομπάκι Με τη βοήθεια μιας βελόνας θα περάσουμε τις άκρες μέσα από το κέντρο της φωντας. Στη συνέχεια θα κόψουμε λίγο από κάτω για να είναι ίσιο. θα χρησιμοποιήσω το υπόλοιπο μαύρο νήμα, θα κάνω μια αρχική φιλιά και θα πλέξω 10 αλυσίδετσε μία. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Θα κόψω, θα ασφαλίσω το νήμα Θα περάσω την άκρη σε μια βελόνα Και θα ράψω τη φουντίτσα μου στην άκρη της αλυσίδας Θα περάσω την κλωστή που περισσεύει μέσα από το κέντρο της φουντήτσας για να μπορέσω να την κρύψω μαζί με τις άλλες κλωστούλε. Και φυσικά θα κόψω ό,τι περισσεύει Και τέλος πάλι με μαύρο νήμα θα φτιάξουμε το μουστάκι Ξεκινάμε με αρχική θηλιά και πλέκω με 12 αλυσίδε, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 λοιπόν, Στους δύο πρώτους πόντους θα κάνουμε από ένα βουβό 1, 2 Στη συνέχεια θα κάνουμε ανάρρηκτο Στον επόμενο πόντο θα πλέξουμε μισό ποδαράκι Και στον επόμενο πόντο θα πλέξουμε δύο ποδαράκια Ένα Και δεύτερο Στη συνέχεια θα κάνουμε ένα βουβό Στον επόμενο πόντο θα πλέξουμε δύο ποδαράκια Στον επόμενο πόντο θα πλέξουμε μισό ποδαράκι Στη συνέχεια ένα άρρηχτο ποδαράκι και θα τελειώσουμε με ένα βουβό στους επόμενους δύο πόδους. Θα κόψουμε θα ασφαλίσουμε το νήμα αφήνοντας αρκετό γεράψιμο Έχουμε πλέξει όλα τα τμήματα του τσολιά και τώρα πρέπει να τα νορμολογήσουμε Θα ξεκινήσουμε με τη φουστανέλα Αρχικά πέρασα τη μία γλωστή στη βελόνα και θα την κρύψω ανάμεσα από τους πόντους για να την κόψω Ωραία, τώρα θα περάσω τη μεγάλη άκρη που έχω κρατήσει στη βελόνα και με αυτήν θα τρυπώσω περιμετρικά τις οστανέλε. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσω να τη σουρώσω γύρω από το σώμα της ολια. Τώρα την τοποθετώ περίπου στο το γύρο του σώματος του τσολιά Τη σουρώνω και την καρφιζώνω συγχρόνως Μόλις τη Χρησιμοποιώ τη βελόνα και την κλωστή για να τη ράψω σε αυτή τη θέση Έτοιμο. σειρά έχει το γυλέκο. Θα το τοποθετήσω στο επάνω μέρος του σώματος και θα το σταθεροποιήσω με μερικές γραφίτσες Στη συνέχεια θα το ράψω σε αυτή τη θέση Το Τώρα θα πρέπει να περάσουμε τα χέρια μέσα από τα μανίκια Θα βάλουμε τη βελόνα στο νήμα που κρατήσαμε από το χέρι Και θα το περάσουμε μέσα από το κέντρο του μανικιού Θα το ράψουμε σε αυτή τη θέση με μερικές βελονιές Αλλά θα προσέχουμε να μην φαίνεται η κλωστή θα κρύψουμε και θα κόψουμε αυτή την κλωστή πίσω χρησιμοποιήσουμε την κλωστή που κρατήσαμε από το μανίκι για να μπορέσουμε να ράψουμε το μανίκι μαζί με το χέρι επάνω στο σώμα του τσολιά Το σταθεροποιούμε με μερικές καρφίτσες και στη συνέχεια το ράβουμε προσεκτικά προσεχώντας να μην φαίνεται η κλωστή μας Εννοείται ότι θα επαναλάβουμε τη διαδικασία και για το άλλο χέρι Ήρθε η ώρα της ζώνης Θα την τοποθετήσουμε Ακριβώς στο σημείο Που ενώνεται η φουστανέλα με το σώμα Θα κάνουμε ένα κομπάκι μπροστά Λίγο στο πλάι Όχι ακριβώς στη μέση του σώματος Και θα τα σταθεροποιήσουμε όλα με καρφίτσες Όταν είμαστε έτοιμοι θα χρησιμοποιήσουμε τον νήμα που κρατήσαμε για να το ράψουμε σε αυτή τη θέση. Έτοιμη και η ζωνή Τώρα έχει σειρά το καπέλο Πρώτα θα ράψουμε την άκρη της φωτίτσας στο κέντρο του καπέλου Θα κρύψουμε τον ύμμα από μέσα και θα το κάψουμε Μουσική Στη συνέχεια θα τοποθετήσουμε το καπέλο στο κεφάλι και θα χρησιμοποιήσουμε τον ύμμα που κρατήσαμε για να το ράψουμε εκεί Το στη θέση του. Τώρα θα περάσουμε τα πομπόμ επάνω στο τσαρούχι. Θα περάσουμε την κλωστή που κρατήσαμε στη βελόνα και θα ράψουμε το πομπόμ από τη μεριά του τσαρουχιού που κάνει τη μητούλα. και οραμένει να ράψουμε το τσαρούχι στο κάτω μέρος του ποδιού θα το τοποθετήσουμε και θα το σταθεροποιήσουμε με μερικές καρφίτσες και φυσικά θα χρησιμοποιήσουμε το νήμα που κρατήσαμε για να το ράψουμε όταν τελειώσουμε θα επαναλάβουμε τη διαδικασία και για το δεύτερο τσαρουχί το μόνο που μας μένει πια είναι το μουστάκι του το τοποθετούμε στο κεφάλι και το σταθερούμε και αυτό με μερικές καρφίτσες και φυσικά το ράβουμε και το τσαγιαδάκι μας είναι έτοιμο Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε, καλή επιτυχία!